Подружжя Олійників з Прошови приїхали на фестиваль меду вперше. Бджільництвом займається майже 20 років. Мають 40 вуликів бджіл, розповідає Наталія Олійник. Допомагаю чоловікові викачувати мед, допомагаю осінню загодовувати пчоли по допомагаю обробляти від хвороб, від кліща на зиму. Щоб підготуватися до гарного медозбору, треба, щоб і пасіка здорова була, щоб ніяких хвороб там не було. Тернополянин Віталій Ігнатенко розповідає: приїхав на фестиваль бджолярства, бо любить мед. Каже: "Ним він лікувався. Якось мені зробили операцію на виразку шлунка. І я потім почав їсти мед. І з'їв десь ну, за три слоїка таких трьохлітрових за сезон, за зиму, там. і мене зарубцювалися всі ті язви. Я після того знач, став пасічником. Хтось каже, мені алергія від того, я запропоную бувало меду, і алергія пропала.» Степан Дека з Козівки Великогеївської громади бджоляр з понад 30-річним стажем. Каже, в цьому фестивалі бере участь треті. Чоловік розповів, як обрати якісний мед. Якщо мед складається, його беремо, складається такою невеличкою гіркою, можете подивитися. Якщо він тягнеться такою цівкою, безприривно, безприривною густенький, то це означає, що в ньому є мало вологи, і цей мед є високоякісним. Такий мед сміливо можна купляти, багатьо випадки додають до нього крохмалю. І він тоді робиться трохи густіший. Переверти дуже просто – ложечку меду взяти і туди капнути 2-3 краплі йоду. Якщо колір він не змінить, нічого з медом не станеться – це означає, що мед якісний. Якщо мед набере синього кольору – це означає, що мед полістопікований». Микола Осташевський зі Львова бджільництвом займається майже 50 років. Каже, має власний підхід до визначення якості меду. Оце, бачите, свіжий, свіжий мед, ще не закристалізований. Де? А ми візьмемо от інший мед, вже починає, вже починає кристалізуватися. А дехто, коли він закристалізується, говорить, що він зацукрився. Тоді я скажу людям так, якщо хочете взимку купляти мед, він має бути твердий так, щоб ножом не врізати. Це натуральний мед. Андрій Бодін приїхав на фестиваль меду з Молдови. «Я родився, можна сказати, на пасіки, я потім синий бджол. У нас у 22-му році буде 100 років сімейної, сімейної пасіки. У нас 1500 бджолосімей. У нас такого праздника, на жаль, немає. У вас більше в Україні йде культура вживання меду на місці місцевим жителям. У нашому більше вивозиться в Європу». Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.